Salutare! Sunt Adina Voideanu. Săptămâna trecută ți-am povestit despre cum să desfășoară o scanare Zyto Balance și ți-am promis că îți voi arăta și un raport generat în urma unei astfel de scanări. Ce vreau să-ți mai spun înainte de a începe este că în cadrul centrului, odată cu scanarea, tu vei beneficia și de o consultație gratuită de wellness, care include și explicarea raportului. Ceea ce vei vedea azi este doar o mostră din prima parte a raportului. Și să începem. O să dau eu share screen. Așa. Bun. Pe prima pagină vedem așa, intervalul de referință, care este sub forma unei valori absolute. Ce înseamnă acest lucru? Pentru cei care nu-și mai aduc aminte de la matematică, înseamnă că intervalul include toate valorile cuprinse între minus 6,18 în cazul nostru până la plus 6,18, adică tot ce este în interval este în echilibru. Și vedem așa că s-au scanat 198 de marcări biologici, din care 98 sunt în interval, adică în echilibru, iar 100 sunt în afara intervalului sau în dezechilibru din punct de vedere energetic. Apoi urmează stabilizatorii generali, vedem și câteva informații aici da, despre fiecare dintre ei Și ajungem la pagina cu patru sisteme ale corpului și șase aspecte ale stilului de viață Și aici vedem că unele valori sunt pe verde, altele pe galben, portocaliu sau chiar roșu Și foarte pe scurt tot ce este în partea dreaptă a acestei linii roșii adică în partea asta, da, este uh, prioritar în ordinea descrescătoare a valorilor absolute. Adică acelea sunt zonele cu dezechilibru. Ce avem aici în partea stângă a aceleiași linii roșii uh, este în echilibru și acolo doar vom trece scurt peste stresori în cadrul scanării pentru că organismul înseamnă că gestionează singur micile dezechilibre ce pot apărea la nivelul uh, acestor sisteme sau uh, zone de stil de viață. Concret pe acest raport, zonele de interes ar fi sistemul digestiv, sistemul mental-emoțional, somnul și sistemul imunitar. Și vom merge mai departe și o să, luăm, o să vedem care sunt stresorii principale ai fiecărui sistem sau a fiecărei zonă de stil de viață și ce stabilizator ne pot fi de ajutor. Și aici avem, de exemplu, la sistemul digestiv, principalii stresori ar fi glifosatul, picatul stomacul, stres mental, emoțional și așa mai departe. Iar principalii stabilizatori ai acestui sistem îi avem aici. Uh, bun. Următorul sistem care era cu dezechilibru era sistemul imunitar pe acest raport. Vedem același glifosat și picatul ca și factor de stres, dar cum este și de așteptat, pentru că există o strânsă legătură între sistemul digestiv și cel imunitar. Sistemul digestiv este factor de stres al sistemului imunitar. Mai avem aici și o emoție, și așa mai departe. Din nou, stabilizatorii sistemului îi avem sub stresori. Bun. Mergem la următorul, următoarea zonă de interes și avem stresul mental și emoțional. Aici avem factorii de stres mental și emoțional și apoi avem factorii de stres emoții. Da? Cu acestea avem un raport separat pe care îl discutăm în cadrul consultației de wellness pe care o facem aici la centru, dată cu scanarea Zyto balance. Și din nou avem stabilizatorii. Și somnul, iarăși. Stresorii, da, vedeți că picat afectează cam toate, uh, toate aceste sisteme și zone de stil de viață care sunt cu dezechilibru în acest raport, și, din nou, uh, echilibratorii sau stabilizatorii. Uh, bun. Ce mai avem aici pe acest raport sunt serviciile de care ar putea beneficia corpul tău pentru reechilibrare. Uh, ceea ce vezi în acest raport, da, apar doar 5. Uh, 5 servicii. Acestea sunt serviciile pe care le preferă corpul persoanei scanate. Ele sunt mult mai multe și fiecare corp rezonează cu anumite servicii și terapii complementare. Și cam asta ar fi foarte, foarte pe scurt, o parte din raportul Zaito Balance. Raportul este mult mai complex de atât. Așa cum ți-am spus deja, ne uităm și la emoții și la ce dezechilibrează fiecare emoție la organe, la conexiunile dintre ele și așa mai departe. Așa că dacă ți-am zis interesul, te așteptăm cu mare drag la centrul nostru pentru o scanare. Îți doresc o săptămână absolut fabuloasă, ai grijă de tine și de sănătatea ta.